בואו נגיד שיש לנו גוף ענה במסלול מעגלי כזה. ציירתי כאן את וקטור המהירות בנקודות שונות לאורך המסלול. זה כאן וקטור המהירות V1. זה וקטור המהירות v וזה כאן וקטור המהירות V3. ההנחה בסרטון הזה היא שהגודל של הוקטורים האלה הוא קבוע. הערך המוחלט... שלהם קבוע. בואו נגיד שווי הוא אה, גודל אסקלרי, הגודל של המהירות, באנגלית speed. זה הערך המוחלט של המהירות והוא קבוע. אל כן זה יהיה שווה לגודל של וקטור V1 ששווה לגודל של וקטור V2. הכיוון בהחלט משתנה כל הזמן. הגודל נשאר קבוע ושווה גם לגודל של וקטור V3. ההנחה היא שהגוף במסלול מעגלי בעל רדיוס R. אצייר עכשיו את וקטורי העתק בכל נקודה. זה יהיה R1 וזה וקטורי העתק R1. זה וקטורי העתק R2. מיקום הגוף משתנה כל הזמן. זה וקטורי העתק R2. וזה וקטור ההעתק R3. הגודל של וקטורי ההעתק נשאר קבוע. ושווה לרדיוס המעגל R. זה רדיוס המעגל, המרחק הזה כאן. על כן R שווה לערך המוחלט של R1, ששווה לערך המוחלט של R2, ששווה לערך המוחלט של R3. בסרטון הזה אני רוצה להוכיח בצורה חזותית, שכשנתון הרדיוס הזה וגודל המהירות הזאת, הערך המוחלט של התאוצה הצנטרפיטלית, אסמנו אותה ב-AC, אין חץ מעליה, זה גודל סקלארי, הערך המוחלט של התאוצה הצנטרפיטלית שווה לגודל המהירות בריבוע. הגודל הקבוע חלקי הרדיוס של המעגל. אני מקווה שבסופו של הסרטון תרגישו שזה אכן נכון. כדי להסביר זאת, אני אחזור וצייר את וקטורי המהירות האלה במעגל אחר, כדי לראות איך הם משתנים. נזיז את הוקטור הזה, העתק את V1. אני מזיז אותו למרכ... למרכז של המעגל השני. אותו דבר עבור V2, העתק את V2. ואותו דבר עבור V3. זה V3, נעביר אותו בלי השם, העתק עד בק. זה כאן וקטור V3. נעשה קצת אה, ניקיון. אני את השמות כדי שיהיה יותר ברור. אנחנו יודעים שV2 הוא כתום. למה שווה הרדיוס של המעגל הזה. רדיוס של המעגל הזה הוא גודל של וקטורי המהירות ואנחנו יודעים שגודל זה שווה ל-v הגודל הסקלרי הרדיוס של המעגל הזה הוא v ואנחנו יודעים שרדיוס של המעגל הזה הוא r וקטורי המהירות em אלה נותנים לנו את השינוי של וקטורי a תק בזמן מהם מה אנחנו הנותנים לנו את השינוי של וקטורי המהירות בזמן? אלה יהיו וקטורי התאוצה. יש לנו תאוצה מסוימת, נקרא לזה A1, נקרא לזה A2, ונקרא לזה A3. אני רוצה להיות בטוח שאתם מבינים את האנלוגיה. כשאוברים על המעגל, וקטור ההתק הראשון פונה שמאלה. הבא אחריו פונה בכיוון השעה 11 בשעון, וזה שאחריו פונה כלפי אימלה. הם פונים לכיוונים שונים כמו המחוגים בשעון. ומה שמניע אותם הוא השינוי בבקטורי ההתק במשך הזמן, ואלה וקטורי המהירות. כאן וקטורי המהירות נעים כמו מחוגי השעון. וקטורי התאוצה הם אלה המניעים אותם. וכאן אלה וקטורי המהירות. הם משיקים למס... למסלול שהוא מעגלי. הם מעונכים לרדיוס. בגיאומטריה למדתם שקו שהוא משיק למעגל הוא מעונך לרדיוס שלו. כאן זה יהיה אותו הדבר. עכשיו נחזור למה שלמדנו בסרטון הקודם בקשר לאינטואיציה בנושא תאוצה צנטריפטלית. אם מסתכלים על 1 גם A2 יהיה מכוון למרכז, וגם A3 יהיה מכוון למרכז. אתם יכולים לראות שכל אלה וקטורים מכוונים למרכז. כל אלה הם וקטורי תאוצה צנטריפטלית. אנחנו מדברים כאן על הערך המוחלט שלהם. ההנחה היא שכל אחד מאלה יש את אותו ערך מוחלט, אנחנו מניחים שלכל התאוצות הצנטריפטליות יש ערך מוחלט השווה ל -AC. זה הערך המוחלט שלהם. הוא שווה של ה-1 וזה גם שווה לגודל של A2. וגם שווה כמובן לגודל של A3. עכשיו אני רוצה לחשוב כמה זמן ייקח לעבור מהנקודה הזאת במעגל לנקודה הזאת במעגל. בואו נראה מה הקשת הזאת בין שתי הנקודות. אורך הקשת הזאת הוא רבע מעגל. הוא רבע מהיקף המעגל. היקף המעגל שווה ל-2 כפול πי כפול R, וזה רבע מהיקף. זה אורך הקשת. כמה זמן ייקח לעבור את הקשת הזאת? צריך לחלק את בגודל של המהירות, הדרך הממשית לאורך המסלול, חלקי הערך המוחלט של המהירות. זה הגודל של המהירות בלי קשר לכיוון. זה גודל סקלרי. זה אינו וקטור. אם כך, זה יהיה הזמן שעובר בקטע הזה של המעגל. עכשיו, הזמן fall. זה לעבור את הקטע הזה. שווה בדיוק לזמן שהצייכח לעבור את הקטע הזה. עבור וקטור המהירות. זה מתייחס לדרך שעבר וקטור ההתק. וזה מתייחס לדרך שעבר וקטור המהירות. אפשר לראות ששני הזמנים האלה שווים. בצד הזה מקבלים רבע כפול 2 כפול πי כפול R חלקי V שווה לרבע כפול 2 כפול πי כפול V חלקי גודל התאוצה. אפשר לפשט את זה. נחלק את שני אגפים ברבע וגם ב-2 כפול πי כדי להשתחרר מהם. נכתוב את זה מחדש, יש לנו R חלקי V שווה ל-V חלקי התאוצה הצנטריפטלית. אפשר לבצע כפל בהצלבה, מקבלים V כפול V, אני מכפיל בהצלבה. מקבלים V כפול V, זה V בריבוע שווה ל-AC כפול R. כפל בהצלבה, זה כמו להכפיל שני אגפים בשני המכנים שלהם. על ידי הכפלה ששני אגפים ב-V וב-AC, זה לא קסם גדול. כפול V ו-AC אם מכפילים את שני אגפים ב-V וב-AC, ה-V האלה מצטמצמים, ה-AC האלה מצטמצמים, ומקבלים ש-V בריבוע שווה ל-AC כפול R. נבודד את המוחלט של התאוצה הצנטרפיטלית, נחלק את שני אני חושב את מה שחיפשנו. יש לנו את המוחלט של התאוצה הצנטרפיטלית. עכשיו, ולגודל הקבוע של המהירות בריבוע. חלקי הרדיוס של המעגל.